ألف مبروك الوظيفة عدد ومن البرد والمكانة عالية عز من هنا فالحياة من يزرع الجهد للعليا حصد والعلى ما طالها غير من يعنى لها والعلى طالها غير من لاهي ويا الفكر استعد شف نيران القريحة <تصفيق> وعد فدانها يوم توفي فالغلا ساره حال الوعد ارفع البيرق على <تصفيق> النايف <تصفيق> به وطوالها سارة بنت النشامة فخرة مع هجوسي ويا الفكر. تقول <تصفيق>